مخاوفك من الشتاء والصيف ما بقاش زي زمان لو انت من سكان الأدوار الأخيرة أو صاحب مصنع أو مخزن يبقى أكيد بتعاني من الحرارة العالية ومية الأمطار وتآكل الأسطح بس من النهاردة الحل لراحتك بقى بين إيديك شركة الهواري للمقاولات والديكور بتقدم لك ألواح القرميد البلاستيك البي في سي المستورد بديل القرميد الفخار اللي هيعزلك تماما عن الجو الخارجي واللي من أهم مميزاته مقاوم للرطوبة عازل للصوت ألوانه المميزة سهل التنظيف وكمان ما بيتكسرش مش بس بيحميك ده كمان بيضيف لمسة جمالية للأسقف والاستخدام الأكثر للأسطح والبرجولات والمصانع والمزارع والمخازن وطريقة التركيب سهلة جدا لأنه بيركب على شاسيه خشب أو حديد اختيار الحل الأمثل ليك والرحتك دايما مع شركة الهواري للمأولات والديكور سقفك في أمان كلمنا واطلب كميتك واستلم فورا للتواصل عبر الأرقام الآتية 010127777444